Na, sziasztok! Én Ben és köztünk egy újabb videóhoz. Nem más, mint ez a videó arra fog szólni a régi időmről. Amit ugye mit csináltam, hogy ne hasonló dolgok. De ne hozzak az időt, nézzük hát. Oh my god, amikor arra a szép, régi szép időről, Hát meg és kezdjük. Szerintem eu... <menusawning> uh, uh, ez a fel barátunk felfelé. Eltévedtünk ebben. Hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, meg hú, hú, hú, wait, me you and know, I'm again. Oh my god. Welcome to the event. Oh, the is <laughs> De nem mi ez a vékony hang. Meg ez, amikor beszéltünk, vagy amikor beszéltem. Jó, hogy aláírom, mert akkor nem volt semmi kaponom, se semmi, akkor úgy vettük leginkább a játékot fel, hogy uh, IndoVL és a G, de szinte elvileg ezen a laptopokon működik a számítógépeken, nem. Tehát pontosan nem tudom, de. Lényeg az, hogy úgy vettük fel a játékokat és uh, nem volt mikrofonom. igazából az azért volt halk. Következő ez. Szerintem Én szerintem ezen átállítottam a hangomat, hogy nem tudom. De mindjárt meglátok. Negre ezen átállítottam a hangomat. Akkor ezt nem nézzük. Uh. Azt nem teszem be, mert szerintem copyrightos zene Mert ebben kopyright zene mondok, nem tudom, hogy nem, hogy nem, hogy vagy, az, nem, nem tudom, hogy nem tiltották le, de Oké okay. Ezt szerintem nem nézzük meg, mert szerintem ez copyrightos. Inkább legyen egyből ez Rége még hardcore el kell mondanom nektek valamit itt, amikor elkezdtek a hardkor, hát tudja, ugye, kunkit az egész erdőt kivágtam. Nem volt fa sehol. Komolyan mondom, kivágtam az egész erdőt. Tiszta kopas volt minden. Nagyis jobban áll a most. És nem azok a vékony hangok. Oké. És én azt én te már mondtam nektek, hogy nem volt mikroponam és az éhe hal másik ja. Ha 26-ban volt, akkor talán lehettem. Végülis... Alaj, végülis... Hány éves mostan... lehettem? Volna, még 2006 ban voltam. akkor is kellett volna mutálnom, de nem mutáltam. 11-10 éves voltam, talán nem tudom már pontosan. Úgyhogy elerepevegetem. Ha nem gond. <tos> Na ez jobban alakul. Igen, még először! Arra, ha kapjánk, akik már nagyon sokkal jutottunk. Jó, itt van. Segyek még, vagy ne? Hát csak akkor az se fájt, úgyhogy követ. Jól van, ennyi sebb elég lenne. Akkor mondjuk az utolsó utas melyiket is. Ez szerintem lesz a att, folytatás. Uh, szerintem ez az. Na most itt ennél, hogy el lehetek, mondhatom, hogy nem, ez. a zenét. Na mindegy. Égcsőre mondhatok, mert ugye leállt le a felvétel, ugye? De mindig az első része csak leállt a felvétel, nem tudom miért. Kész bekacsok egy zenét. Már... Az a baj az a gond, hogy miatt, ha kikapcsolom a. úgy lehet, hogy ízlát, teszem, álmegyek tehet akkor a felvétel egy olyan lekapcsol. És uh, kit. Nem lesz, ugyan, nem lesz utána a felvételen. De most bocsánat, nem tudtam most. Hát. hát, nem tudom, mit mondjak. Én mindig évökön a hangom, de minimálisan már kezd javulni, de. Hát... Menjünk még mit, mit is mutassak meg Mert nem nincsen hangom mert... Ezt nem mutatom meg mert ebben nincsen hangom Mert... Valamint nem vette a... Headsetemet amikor még volt még Tehát ez... Föresteg ezt megnézni vagy szerintem ez a te mened volna. Ha tetszett a videó, akkor nyomdok rá a lájkot, iratkozodok fel.